Зараз в центрі немає світла, кухня працює. Без електрики їжу тут готують на пічці з двома конфорками, робоча поверхня яких регулюється в залежності від об'єму каструль, петелень або казанів. Дня у нас назавтрак була овсянка з подвіткою, на обід у нас розсольник і на вечір у нас кашелячніва з подвіткою. Поряд з кухнею клієнти центру пилять та колють дрова, доки перша черга людей їсть. Інші працюють, потім вони міняються. Без діла тут майже ніхто не сидить, говорить директор закладу Володимир Тимошенко. Наша мета, щоб ці люди, безхаченки, які потрапляють до нас, до центру, виходили з центра не як абуза для суспільства, не як потребітелі, такі от люди, які просто, ви кружите мене і робите для мене щось, що а щоб ці люди, виходя, виходячи з нашого притулку, вони робили щось полезне для суспільства. На випадки, коли світла немає, а воно потрібне, тут є декілька генераторів. Один забезпечують циркуляцію води в системі опалення, інші вмикаються для різних побутових цілей. Холодно тут не буває, говорить Володимир Тимошенко. Котел, який забезпечує теплом, основний корпус центру – твердопаливний. Та від наявності світла в мережі не залежить. Геннадій потрапив до центру менше року тому. Чоловік опікується худобою, птицями. Коли корови дають не достатньо не молока, виготовляю вершки та сир. А так малю слю. Та -та. І на то малю виливаю то, що приблизно. Приблизно молоко вот это вот в каплюю и давай сюда. Сейчас фетке стекает, остаётся здесь сверху чисто творог. Все, я его намою, все, кладу груз на него такой. Ну такой приблизно. мало Півдірка, брус, і все, воно видавлює все оце. Зазвичай корів доять спеціальним пристроєм, але зараз Геннадій здоює молоко, а щоб он напоїти біля, чорного. Просто мені це по душе, я животних люблю, вони мене теж люблять, і, тому мені як-то прив'язані з ними. Вони бачать, що я нормальний. Роботящий все. Шо, вони, вони... Корова і ну, любая скотина, вона бачить на сход чоловіка, хороше чи плохою. Хто розбирається в будівельній справі, зараз зводять хол перед входом в основну будівлю. Майже 10 людей задіяні на фасування та розвозі гуманітарної допомоги селами Миколаївщини та Херсонщини. Ось так проходить. Процес підготовки пайків для миколаївців, для постраждалих сел Миколаївської області, Херсона, також Херсонської області. Куди ми вземо допомогу. Кожного, кожного ранку в 8.30 ми збираємося в цьому місці, підготовлюємося і ближче до обіду вже веземо цю допомогу. Раніше клієнт центру, а тепер соціальний працівник Олександр, показує та розказує, що зростає на місцевих городах в теплу пору року. Здесь овочеву культуру. Здесь у нас кабачки, кабаки, помідори, огурці, далі баштан і зелень, щавіль, редиска, лук, чеснок, петрушка і укроп. Зелень обробляють, заморожують і використовують взимку. Зараз на утриманні центру знаходиться понад 80 людей. Їх кількість щодня змінюється. Хтось їде, когось навпаки сюди привозять. Основний контингент – бездомні громадяни та люди з інвалідністю. З початком війни додались внутрішньо переселені особи. Зараз їх близько десяти, говорить Володимир Тимошенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.